O nou furtun vine de la ANAF. Avertismentul noului EF al fiscului nu las loc de interpret. TRECTIV Mari contribuabile au o pondere de 70 din cifra de afaceri total pe economie, dar numai de 43 în taxele sub contribuțiile contribuțiile peletite la buget, povara fiscal, fiind practic mult mai mare pe întreprinderile mici sub Mijloci. Vom lucra pentru cresc subliniere marilor contribuabili în totalul în din taxe sublinierei contribuții sociale. Acum este la 43 în România pe când în Germania, Franca sau Marea Britanie este la 65 la 75, a spus Ionu cu misupidierea, noul presubidiere dintre al Autoricii Naționale de Administrare Fiscală a NAF, sublidierei fost ministru de Finance, pentru ziarul financiar.